قال العلماء ان الغسل من من غسل الميت سنه وليس بواجب فهل الوضوء يجب على من غسل الميت ام سنه كالغسل؟ سنه، غسل الميت سنه لا يعتفل الميت سنه لا يعتفل والغسل اوجبه قول ولكن الحديث واجب لكن يتوضا مع الغسل حسبه، الغسل من الخلاف وان يتوضا مع الغسل فهو اكمل لكن لا يجب الغسل وانما يستحق اما الغموض فقول فيه قول اكبر جاء بعض الصحابه اجابوا اذا توضا مع الغسل فهو احسن واولى. نعم. لكن هذا اذا لمس العوره. اما ان كان مس العوره يده عوره سلبية، وجب عليه وقوف النهايه. ان مس العوره لا يمس العوره. لا يجوز يجي وبين عورة بها بها. لكن لو يده وجب عليه اما اذا كان ما اصاب العوره فلاولى له يتوضا خروج من الفراش وذلك هارت خير كثير ان شاء الله.